السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ دیا لَا شری کلا محمد ہدی محمد رب اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد براہ میبراہی مجھ بالا محنہ مہن بائی جیار کتار پیاری مشی ریش صدری سدری ولی امری نل <تصفيق> گندالی قسم کی حمد و اللہ رب العالمین کی ذات مالک کے ارخاص ہے جو اس کا اور رازق ہے پوری کائنات کو بنانے والا ہے انسان کو اس کے اندر بسانے والا ہے جائید اور مضنون درود و سلام، امام والآخرین پوری کائنات کے سمدار پر جناب محمد اللہ اللہ ذات کی نامی پر گزشتہ چند اتباد سے بڑا ہی ایک اہم سلسلے کا آغاز ہم نے کا رکھا ہے نبی مکرم جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی ازواج اور اس امت کے اندر بسنے والے مسلمان اور مومنوں کی فائن جن کی سیرت جن کا تذکرہ اور ان کی خوبیوں کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے چار ازواج متحرات کے حوالے سے مفت آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں سیدہ خدیجہ سیدہ سودا سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی ان کا ذکر آپ سماعت فرما چکے ہیں پانچو نمبر پر نبی مکرم کے حبادہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے سے پہلے ان کی جو پہلی شادی تھی وہ وہیل بن حارث سے ہوئی اس نے طلاق دی تو پھر اس کے بھائی کو بن بارث کے ساتھ ہوئی جو بدر کے اندر شہید ہو گیا اس روایت کے مطابق نبی مکرم کے نکاح میں آنے سے قبل سیدہ زینب کی دو شادیاں ہو چکی ایک شادی ہوئی خاود نے طلاق دے دی اور دوسری شادی جس کے ساتھ وہ نکاح علیہ علیہ کرنے سے قبل کی ایک ہی شادی ہوئی تھی اور ان کے خاود کا نام عبداللہ بن جائش تھا جو غذبہ بہت میں شہید ہوا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ نکاح تھے آپ نے, نے ان کی طرف پیغام نکاح بھیجا جو انہوں نے قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کو شادی سے ایک مہینہ بعد یہ نکاح ہوا اور سلام کے ساتھ ان کی رختی ہو گئی تین ہجری آپ کی, زیادہ زیادہ کے کے کے کے کی زوجیت میں عرصہ گزارا ہے اور پھر یہ پوٹ ہو گئی تھی آپ کی زندگی کے اندر ہی جو پڑھایا اس وقت پڑھایا اور یہ زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام کے اندر بھی کھانا کھلانے اور صدقات و خیرات کرنے میں بہت زیادہ معروف تھی یہ کھانا کو کو کھلایا کرتی تھی ان کا کھلانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا مطعام لوگوں کو کھانا کھلاؤ جوڑو وناس اور ہاں رشتے داریاں ملاؤ رشتے داریاں جوڑو کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ اپنی جنت کا داخلہ باہر دے گا ان میں سے ایک پہلا عمل جو بڑا اہم ہے لوگوں کو کھانا کھلانا لوگوں کا خیال کرنا اپنے کا خیال کرنا اور کا, مقرآن کا معاشرے بڑا عمل ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ادا جب سالت پکاؤ اس کا پانی زیادہ بناؤ زیادہ شوربہ بنا دو اور اپنے پروسی کی طرح کچھ سالت دو اپنے اپنے آپ کیا مطلب جب انسان گھر میں ہانڈی بناتا ہے کھانا پکاتا ہے تو کچھ نہ کچھ کھانا اضافی بنا لے ربات کا خیال کرے یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بس انسان کے برکتے حاصل کرتا ہے ان کا تھا کہ وہ فیال کرتی ان کو کھانا کھلاتی اور رسول اللہ کی تمام اجوایت بیوی ہیں جن کا و امر سے کم بات نہیں ہے اللہ تعالی نے بہت بڑا مقام دیا ہے رسول اللہ کی زوجیت کے اندر آ جانا ہی بہت بڑا شرم ہے اور آپ نے سلاد السلام کی ہر عورت کی وہ جانتے ہیں مقام پائی اللہ تعالیٰ ہماری ماں جی کی قبر پر کروڑوں نازل مروائے جہاں لیتی اللہ آپ کی خوش نصیبہ نسبت سے والد کا نام حزیفہ بن قبیلہ راکب کے نام سے معروف تھے زاب کا مطلب ہوتا ہے ان کے والے اس, سے اس لیے معروف تھے کہ پورے عرب کے اندر جب بھی وہ سفر کرتے جتنے لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کے لیے وہ اعلان عام کر دیتے کہ کسی کو اپنے سفر کا فرض نام سے یاد کیا جاتا تھا والدہ کا نام بن تھا، کا نام لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ یہ جوڑا زیادہ قابل رشق ہے اور انتہائی زیادہ مثالی جوڑا ہے اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی تھی ابو سلما جو تھے یہ قدیم الاسلام سافی ہیں اور ان کی بیوی سیدہ اب سلما یہ بھی قدیم الاسلام ہے سلما ہے بیٹے تھے, تھے, تھے اور دوسری طرف سے یہ کے رضائی بھائی بھی تھے جس لیے کہ نبی السلام سید اللہ حمزہ اور ابو سلمہ یہ تینوں رضائی بھائی تھے اس اعتبار سے ابو سلم نبی السلط کے رضائی بھائی بھی تھے اتنا قریبی رشتہ ابو سلمہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی طرف چلے گئے واقع ہے بادشاہ تھا جس کا بادشاہ کو طرح ہجرت نے احترام کیا اور جب مکے کے کافروں کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے کچھ لوگ ہبشہ جا کر پناہ لیے ہوئے ہیں ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تو ان کی روایت اپنے وہ ایسے چل رہے ہیں جن کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ और جانتا ہے وہ ایک عجیب و غریب دن پر ہے جس کا نام و نشان ہمارے سنر تک نہیں تھا لہذا ایسے لوگوں کو ہم مکے والوں کے سبند واپس کرتے یہ مطالبہ رہا لیکن وہاں سے ہر کی سیدہ عمر سلمہ فرماتی ہے کہ صحابہ کے رام کی میٹنگ ہوئی جو وہاں اجزت کے جو تھے صحابہ کے نے یہ سوچا کہ اگر ہم سے بادشاہ حمشہ نے سوال کیے یا جو بھی پوچھا ہم نے دیکھا جائے گا اس کے میں نہیں ہوگا جو ہمارے اور جو ہمیں سمجھایا ہے ہم نے اسی طرح بات بادشاہ تک پہنچا دی ہے دربار لگا اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے کیا قائد نظریات ہے صحابہ اکرام نے بتایا حضرت جاپر رضی اللہ تعالی میں پادری بھی دیکھا کہ یہ ہمارا تیر یہاں نہیں چلا تو وہاں سے نکلتے وقت کچھ لوگوں نے کہا ہمارا ہم پھر اس بادشاہ کو ایسی بات بتائیں گے انہوں نے کہا والوں نے بادشاہ کو کہ آپ ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ مسلمانوں کا سیدنا عیسا کے بارے میں کیا, کیا, کیا, کیا, کیا جو جو تھا یہ عیسائیت کے دین پر تھا عیسائیوں کا قیدا تو یہ ہے عیسائی اللہ کے بیٹے ہیں جواب دیں گے تبھی آپ برداشت نکال سکیں گے چنانچہ دوبارہ پھر بجرس لگی تو حضرت तो پر تجار نے کھڑے ہو کر صورت مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی اور وہ مقام پڑا جہاں پر سیدنا عیسیٰ نے کہا تھا کالا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں جب یہ باتیں سنی تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا اللہ کی قسم یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے عیسیٰ عیساء سلاد ذرا برابر بھی نہیں بالکل یہی حیثیت میرے نزدیک بھی عیسیٰ سلاۃ السلام کی یہی حیثیت اب مکے والے نظام ہو گئے اس دوران مسلمانوں کے اوپر بڑی تکالیف آئیں یہ تمام واقعات کی شوہر جو ہے نا کو بیان کرتی کر ہے اس کے بعد مکے کے اندر ایک افواہ پھیلی کہ مکے کے اندر امن ہو چکا ہے تو ابو سلما ام سلما اپنی بیوی کو ساتھ دے کر واپس آئے مکے میں یہاں پتا چلا کہ ہجرت کر کے ابو سلمہ سے کہا کہ اور ہمیں ہمیں جا پھر آخر ایسے ہوا ابو سلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور ان کی بیوی اور ان کا بیٹا تینوں یہ, یعنی یہ ایک دوسرے سے جدا رہے ہیں سلما پروازی یہ حالات مجھ پر پڑے تاہم ہجرت کی جب اجازت پہلے سے قبل تھی سعید سلما کے اوپر تو کی اجازت دی تھی ابو محبت اتنی زبردستی گزر رہی تھی یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے دنیا کے اندر ابو سلما سے بہتر اور کوئی بندہ نہیں ملے گا میرا کرنا کا ایسا ہوا جب کہ بدل ہوئی بہت ہوئی سپا زخم زخم سلام, سلام بنا کر دوبارہ پھینک دیا جب وہاں سے واپس آئے تو وہ جو والا زخم تھا وہ بھی کھول گیا جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی جب یہ تو سیدہ احمد صلی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ انتہائی جلال غم پہنچا دکھ پہنچا نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلمن یسیبوہو مسیبتن فیقولو ما عمرہو ما انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہم عجب دیم بی مسیبتی و اخلق جس, کو مصیبت ہے جس کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے اس پر وہ و پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتا ہے اللہ جو مصیبت دی و جو بندہ یہ دعا بڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مصیبت بھی دور کر دیتے ہیں اللہ, اللہ سلامہ سلما سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر اب میری شادی کس سے ہوگی بڑی پریشان ہوتی تھی آ کر نبی علیہ السلط اسلام سے ان کی شادی ہوئی ایک دن ابو سلمہ اور جائے تو وہ اپنے بعد اگر مرد فوت ہوا ہے تو اس کی عورت کسی دوسرے بندے سے نکاح نہ کرے اور اسی طرح اگر عورت فوت ہوگی تو مرد کسی دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر میں فوت ہو گئی تو, تو نکاح نہیں کرے گا اگر آپ تو میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی ابو سلمہ رضی اللہ نے لینا اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تجھے ایسا خامد عطا کرے گا بلکہ دعا کی اے اللہ دعا کی میں دنیا سے چلا گیا تو میں تیرے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بہتر تجھے کام عطا کرے جو ساری زندگی تیری آسائش اور آرام کا خیال کرے اور تجھے کبھی غم اور تکلیف نہ پہنچائے پاس پیغام لے کر نام ابھی بلتا ہے یہ پاس پیغام نکال دے کر ایک دن کہ کوئی جواب دہ نہیں دوسرے دن گئے تیسرے دن جب گئے, گئے، سلم کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر اصل میں یہ سوچنے کا موقع اس لیے آ رہا تھا کہ سیدہ ام سلم نے کہا ان کے بلی نے کہا کہ اما غصے والی, والی ہے ایک تو یہ اپنی کہیں پر یہ نہ ہو کہ شادی کرے تو ان کی بیٹی کا صحیح پرورش طبیعت نہ ہو سکے فرمایا کہ رہی اس کے غصے والی طبیعت میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ غصے کو ختم کر دے گا اور باقی ان کی بیٹی پرورش کی تو ایک سال بعد آپ السلام نے سعیدہ چار ڈگری کو شادی کی ایک بچھونا نیچے بچھانے والا بستر ایک پلیٹ اور ایک چکی ہتا کی گھریلو سبان جو ہوتا ہے نا جو گھر کے اندر استعمال کیا جانے والا اس کو بطور دیا نکاح کے بعد نبی علیہ السلطی کے پاس ٹھہرے رہے تیسرے دن کے بعد جب آپ جانے لگے اما نے نبی علیہ السلام کا تافن پکڑ لیا شادی کرتا ہے کی زیادہ شادیاں ہیں تو باری تقسیم کر لے تو تو کم از کم شادی کے بعد تین دن تک اس کے مقام کرے اور اگر کباڑی لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو سات دن تک اس کے بعد اپنی باقی دیگر مصروفیات کی طرف مشغول ہوئی کچھ سامان تھا جو ہے نا وہ کچھ گھریلو بنانے والا چکی تھی اور اسی طرح جو ہے نا وہ جس کو آپ پونی بولتے ہیں. یہ چیزیں تھیں تو ایک کپڑے کے اندر کچھ پڑے ہوئے تھے سیدہ امر سلمہ ابھی نئی نئی جو ہے نبی علیہ اسلام کے نگاہ میں آئی ہیں بلکہ جنم و تاریخ داروں نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ سیدا سلمہ رات کے پہلے حصے میں نبی علیہ السلام کے گھر کھل کر آ رہی ہیں اور رات کے آخری پہر میں وہ جو اس چڑکی کے اندر ڈال کر پیس رہی ہیں اور جو چڑکی کے اندر پیس کر ہی کو ملا کر اور کچھ چیزیں دیگر ملا کر سالن تیار کیا وہ بہنوں کو آج ان سے تربیت لینی ہوگی یہ نبی علیہ السلام کی کیا ہے اور آخرت کے اندر بھی نبی کی بیویاں ہیں وہ اس قدر اپنے جوار اور فرما بردار تھی اور کام کاج کرنے کے اندر کسی قسم کی قواہٹ محسوس نہیں کیا کرتی تھی جو ہے نا وہ شرم محسوس نہیں کرتی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ, علیہ وآلہ وآلہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں تھے اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت تو آپ نے اپنی بیتی کو, اپنے علی کو اور اپنے نوازو سیدنا حسن اور حسین کو ان چاروں کو بنایا اور اپنی چادر کے اندر لپیٹ کر کہا اللہ اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان سے بھی گندگی کو دور کر دے ان سے بھی ہر قسم کی آرائش ان سے کر کر دے دے ان کو پاس کھڑی سلمہ رضی اللہ فرمانے لگی اللہ کے نبی آپ مجھ کو شامل کر لیں ان کے ساتھ مجھے بھی شامل کر لیں آپ نے فرمایا تیرا تو مقام و مرتبہ ان سے بھی زیادہ بلند ہے کیا مطلب تیرا مقام و مرتبہ اور ہے تم پہلے ہی اہل بیت کے اندر شامل ہے نہیں کہا جاتا بلکہ اہل بیت کے اندر نبی مقرم صلی اللہ علیہ کی تمامات شامل ہیں اور اللہ نے یہ آئے نازل ہی آپ کی بیویوں کے لیے کی اللہ تعالیٰ نے, نے پار کرتے کر تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی وسلم کی بیویا بھی اہل بید کا حصہ ہیں اور بلکہ حصہ کیا وہ آپ کی ہیں، امت جمائے ہیں. آج کچھ لوگ ان کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ادا پر پائے اللہ صحیح مانو میں ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق ادا پر پائے